I jo crec que hem arribat al moment d'expansió crítica de les descentralitzades. i comencem a veure que els accidents són cada cop més freqüents. Càmbitza analítica, eh, algoritmes que resolen problemes però no sabem com els resolen perquè no són eh, transparents. Davant d'això hi ha margint un nou paradigma amb una nova arquitectura tecnològica que són els repositoris personals, les meves dades ja no estan a administració o a Twitter o a Facebook o a la meva companyia d'assegurances, les meves dades les tinc jo al meu repositori personal. La segona part d'aquesta nova arquitectura tecnològica és la intel·ligència artificial federada. Ja no necessito juntar totes les dades per entrenar-les, incloixo l'algoritme a cadascuna de les bases de dades i extre conclusió, si potser les valido. I també l'Edge Computing, és a dir, jo ja no pas una dada, no et dic la meva edat, et dic que sóc més gran de 18. Aquesta nova arquitectura tecnològica en la que està treballant, per exemple, Tim Berners-Lee, el creador de la web. Una nova arquitectura social, una arquitectura social que es permet la governança col·lectiva. No cal que cada ciutadà sigui un especialista i en qualsevol cas, quan un ciutadà... Sol individual a decidir davant d'una corporació davant d'una administració és una relació molt asimètrica. I la tercera pot és una nova arquitectura legal, que jo crec que està fonamentada amb el GPR, amb la legislació europea, amb el blockchain que ens permet fer intercanvis en confiança entre intermediaris i en coses com la llicència Salus Common Good, que estandarditza com el 87% de la gent estaríem disposats a donar les nostres dades per a la recerca en salut. La salut de veritat depèn un 10% de la genètica, un 20% de la clínica, un 30% de variables socioeconòmiques i un 40% dels hàbits de vida. Hi ha un potencial enorme a millorar la nostra qualitat de vida activant aquesta barreja no només de dades clíniques sinó sobretot de dades d'estil de vida.